סוחר מקצוען לא מחפש כל שניה או כל שנים וחמישי שיטה חדשה, אלא הוא מתמקד במשהו והופך להיות מונחה במה שהוא עושה. בחוסר הוודאות שיש לנו לכאורה במסחר, אנחנו, המפגש הזה הוא בעצם לתת פה מענה, כדי שהתוצאה של המפגש הזה תהיה, שאתה תצאו מפה לגדי המסחר, שאתם יודעים בוודאות שיש חוסר ודאות, אבל אתם תראו כל שאתם תהיו כל כך בטוחים בעניין הזה, שאתם תהיו באמת מאוד מאוד חזקים בפעולות שאתם עושים. המפקשים עם גבע בעצם לימדו אותי איפה לשים את הדגש, על מה להסתכל בעיקר בתוך עצמי, מה לחפש ואיזה תהליך מחשבתי אני צריכה להעביר את עצמי כדי... שחר, תוך כדי uh, ביצוע עסקה שיש פה איזשהו משהו, סיסטם מסוים יש פה איזה תהליך שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב אנחנו נשפר את הסטטיסטיקה שלנו פשוט בתוצאה הכספית עזרה ההדדית או שיתוף המידע פה אחד לשני כבר עזר ומשפר ומראים פה תוצאות הרבה יותר טובות תוכנית מצוימת, מאוד מעמיקה, מקיפה כל אצל גבע מסודר, מדויק, לפי שלבים, חופר עד הפרט האחרון. אין משהו שמפספסים. מה אני עושה להתמקד במה אני הולך לעשות כשעשוי אולי לקרות המשהו הלא טוב. כשאנחנו יודעים כבר שרוב הדברים בעצם לא יקרו. החינת הזאת פשוט העיפה אותי ברמה המנטלית למקומות שעד היום לא הייתי בהם, ואני אמצא בערך בשווקים קרוב ל-10 שנים, התוכנית הזאת מתמחת, זה בעצם בפן המנטלי, שהוא לא קיים בהרבה מהמקומות שהייתי, מה שעוזר בעצם מאוד מאוד במסחר. קודם כל, חלק מהעניין זה גם לעלות בהדרגה, ולא למהר. סבלנות חלק מהמשחק פה, יש פה מתח מנטלי, זה תמיד יהיה, דרך אגב, זה אף פעם לא נעלם הקטע המנטלי, זה תמיד יהיה. מאוד טובה, מאוד מומלצת. תמיכה כל הזמן סן וארבע שבע ובמיילים, בוואטסאפ, טלפונים ממש מרזיק את היד ונותן לך תחושת ביטחון מלאה אם אתם לא למדתם או התאמנתם או תרגלתם את זה מספיק ולא מכירים את מה שאתם עושים איך תצליחו? אם אתה רוצה לעשות משהו ולא איך לעשות משהו צריך לקחת איזה בן אדם. ولאפסת קמור, וללא כח תדגישו וקימנטור, ואני מאוד סמך שיקרתי אותו וללא כח תות. הייתו רונ במינסקה, אנחנו קבוצי עובדים, אנחנו קולים למות המיקצוע בלי לו זזיס סנט אחד, בלי לו יסטקן בסנט אחד, פשוט לתרגל אותו, בלי סיום סיקון, אלא ליהי על רמת מאוד מאוד גבוה, ורק אז נפתח חשבון ולעבור לקסף אמיתי. נתינה לא לא ת, זה במלח זה כמו אבא, בתחום הזה. פעם לא אומר לא, ותמיד מתעקש ונותן איזה פגישות אצלו אישיות אני אמשיך להתאמן, להתאמן, להתאמן כל הזמן ורק ככה מגיעים להצלחה אחרת, אני לא מכיר אה, קיצורי דרך, אני לא מכיר <אח> אני חושב שהתוכנית אה, חובה <אח> אתה רוצה להיות עם הרגליים בקרקע ולא רק ראש בעננים, תהיה מחובר למציאות הגעתי כבר לטופ, שאני יודע שהוא רק התחלה. Uh, התוכנית המיוחדת הזאת של גבע uh, זה משהו מאוד ייחודי, בטח ובטח בארץ אם מישהו באמת מעוניין לקחת את התחום הזה כמקצוע אז הוא צריך שמתים האדם שנתים עבור זה, ושהוא יכול להעביר אותו, את התהליך מאלף התף. ולדעתי